Góðan daginn kerfið samnæmjöndur, deildarfósetar, rektor og aðri gestir. Það er með sannur heiður að fá að tala fyrir hönd nemanda í HR hérna í dag. Þetta er formlega í fyrsta skipti á æviminu sem ég held svona ræðu, svo skulum vona að þetta gangi bara vel. Síðastleginn um 2.5 ár hef ég verið nemandi hér í HR. Þessi ár enkjönnast af alls konar tilfinningum. Ég byrjaði HR-göngu mína hausti 2015 sem mjög stressaður og kvíðinn bauðsi. Ég var ný útskrifuð úr Verkmannsskóla Austurlands sem er lítill og góðu skóli í Neskupstað. Fyrsta skipti sem ég steg fæti inn í HR var fyrsta skóladæmin. Við sem vorum að byrja fyrsta árið í sálfræðinni áttum að mæta á nýnumafyrirlestur. Þar var okkur óskað til hamingju með að hafa komast inn í HR, að það væri alls ekki sjálfsagt og mörgum hafi verið neitað unngöngu. Því var okkur sagt að njóta tímans á meðum værimiðna og nýta tækifærið til þess að vera bestu nefnundur sem ég gætu mögulega orðið. En ef það var eitthvað sem ég kunni ekki frá framhaldsskóla árunum mínum, þá var það að vera góðu nefnundi. En hérna fanns mér að hafa tækifæri til að byrja upp á nýtt, með hvítt blað eða tabula rasa eins og sagt er í salfræðinni. Mér þótti þetta allt mjög hvetjandi og ég var staðræðinn að standa mig vel, en líka njóta og lifa. Hvernig ég myndi fara því, hafði ég ekki hugmynd Því ekki mótti ég missa af öllu hinu skemmtilegu sem umvara var að vera, eins og bekkjapartíum og vísindarferðum. En ég lærði fljótt að jafnbæi og hinn góði millivegur er greiðasta leiðin að árangri. Ég fó líka taka eftir að mér fannst aldrei leiðulegt að mæta í skólan. Mér þótti það frekar vera forréttindi að fá að mæta á hverjum degi inn í svona flottan skóla og sitja fyrirlestra hjá svona góðum kennurum. Ég fór líka að taka eftir að ég fekk bestu engunirnar í þeim áfungum sem ég þóttu skemmtilegastir. Það hljóma kannski augljóst en ég lagði samt alveg jafn mikið á mig fyrir alla áfungana. Ég ákvað þess vegna að mér myndi finnast allir áfungarskemmtilegir. Jafnveli tölfræði sem hefur alltaf verið erkjófunyminn. Þegar ég líta á allt námið í gegnum þessa linsu gekk allt miklu betur. Jákvætt hugafar er eitthvað sem ég er til að geta koma langt í lífinu. Það er alltaf hægt að sjá eitthvað jákvætt í öllu, sama hvað bjátir á. Það er bara miserfitt. En talandum eitthvað skemmtilegt, próf, lokapróf. Þessi orð nýta hnút í maðurum á mér og hafa gert síðan ég var átta ára gömul. Prófkvíði hefur fyllt mér í gegnum alla mína skólagöngu og er ásnæðan fyrir því af hverju ég aldrei í skóla. Að taka próf er hluti af háskólanámi. Ég hef þurft að sætta mig við það. En með hjálp námsáargefana og kennarana hér í HR, hef ég lært að breyta því hvernig ég horfi á próf. Ef ég hugsa að þetta próf sé ekki próf heldur verkefni er það strax minna kvíðaveikjandi. Því bara orðið próf lætur man halda að það sé eitthvað hræðilegt í væntum. En próf eru ekkit annað en bara verkefni síðan því ég læri fyrir þetta próf, ef ég hugsa bara að ég sé að reyna á að skilja eitthvað efni, að fræða mig um eitthvað efni til þess að ná að skilja það betur en í staðinn fyrir að rembast við að leggja öll þessi smáatræðum minnið mingar þessi kvíðatilfinning ennþá meira. Síðan, með reglilegum jókapásum inn á bókasafni eða fússball og dýryndis kvöldverði frá Dóminós, hefur við smám saman, kvíðun minn, minkað og horfið. Í mínu námi eru líka margir áfangar sem ekki eru með lokapróf. En það sem ég finnst einkennaháar er hversu mikið kennararnir eru með puttan á púlsinum í sambandi við kennslegaðferðir. Mér finnst við, nefnundurnir, fá tækifæri til að sína þekkingu okkar á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Bæði með innstaklingsverkefnum, hópverkefnum og starfsnámi. Ég held að ég geti sagt með góðri vissu að ég hefði talað við alla sem eru með mér í bekk. En það er vegna þess að umræðutímar og hópverkefni eru tíður viðburðir. Það er líka þess vegna sem þótti alls ekki erfitt og eiginlega óumflýjanlegt að eignast vini. Það er ekki möguleikið að vera alltaf kurteis og ekki maður sjálfur á laungu verkefnartímubili. Þess vegna ég að vinirnir sem við eignumst hérna munu vera vinir okkar áfram eftir útiskrift. Þegar ég lítið baka á tíma minn hér í HR finn ég fyrir miklu þakklæti. Til Háskólans fyrir að hafa samþyggt með sem nemanda til kennarana sem hafa kemnt mér krefjandi og þungt námsefni á skemmtilegan og fjölbreytan hátt. Til viðináttunars sem hefur myndað og til starfsfólks HR sem hefur oft þurft að leita til og þau hafa í hvert skipti sínt góðmennsku og hjálpsemi. Við sem erum nefnundur í HR erum mjög heppin. Nám er alls og bara því miður ekki sjálfsæðu hlutur heldur forréttindi Þess vegna ættum við öll að slefna á því að vera bestu nemendur sem við getum mögulega orðið Takk fyrir mig